الوحدة الثانية أخطط للمستقبل الدرس الثاني فرص العمل التكنولوجيا وفرص العمل تسير عملية تلاشي واختفاء الوظائف بسرعة هائلة لتحل محلها الروبوتات والتكنولوجيا مما يخلق تعقيدات اقتصادية واجتماعية عديدة فخلال العشرين عاماً القادمة ستتلاشى 75% تقريباً من المهن والأعمال الحالية، ومع أن هناك فرص عمل كثيرة أخرى ستتوافر إلا أنها بحاجة لبعض الوقت، والأمثلة على هذا التحول المرتقب كثيرة وهي تطال مختلف نواحي الحياة، بما في ذلك المعقدة منها. فالسيارات الكهربائية ذاتية القيادة دخلت الخدمة بصورة فعلية ومع أن الاستطلاع الذي جرى في ألمانيا أظهر عدم ترحيب أغلبية الألماني بها إلا أنها ستسود في نهاية الأمر مما سيحول ملايين السائقين حول العالم إلى البطالة وفي مجال الهندسة والطب والعديد من المهن والتخصصات ستقوم برامج الحاسب الآلي بتصميم المباني وفق أعلى درجات المهنية كما ستقوم هذه الحواسيب بتشخيص الأمراض بدقة متناهية وتحديد أساليب العلاج ونوعية الأدوية، بل إن ذلك سيشمل الاستشارات الاقتصادية والقانونية مما سيؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف في هذه القطاعات الحيوية. وبعد سنوات قليلة ستدخل الطائرات المدنية ذاتية القيادة صناعة الطيران في العالم وسيؤدي ذلك إلى التخلي عن مئات آلاف من الطيارين وسيشكل ذلك نقلة نوعية في صناعة الطيران وتسيير الرحلات الجوية التي ستصبح أقل تكلفة وسيشمل ذلك التعليم الذي سيتحول الى نمط جديد من الدراسه في المدارس والمعاهد والجامعات بصوره لم يعرفها العالم من قبل، وسيتم ذلك من خلال الحواسيب والهواتف النقاله وعن بعد دون اوراق ومستلزمات تستهلك جزءا من ميزانيه الاسر كل عام. النص للدكتور محمد العسومي، التكنولوجيا وفرص العمل، جريده الاتحاد، بتاريخ الخامس من الشهر العاشر